أحس دائما بالنفاق تقول الأخت يعني إذا فعلت فعلا أو تصدق اشعر بالنفاق استعذ بالله تبارك وتعالى وأعلمي أن الخوف من النفاق علامة الإيمان قال الحسن البصري وسفيان وغيرهما ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن فخوفك من النفاق دليل إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى. وكما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن تقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب سقط على أنفه فقال ذيها كذا فطار. يعني المؤمن يخشى من ذنبه. إنما الفاجر لا يخشى من ذنبه ولو كان كبيرة من الكبائر. فابشري وأسأل الله يرزقنا الإخلاص